خلوني نتكلم نعبر على وجهة نظري رغم اللي البعض معرش شكون قال لي انت شو مدخلك ما عادش تدخل في السياسة أو لا انا عادي وجهة نظر ما عادش نتدخل في السياسة لا يعني انني لا يكون لي وجهة نظر فهمت؟ فما فرق من بين ما تدخلش في السياسة من بين تعمل السياسة ازول ولا نزول اليوبه حبيت على المهزله اللي واقعه في تونس، ويسر اشخاص يتصلوا بيا خاصة من تعرفوني انا معناتها اكثر شيء معناتها قليل عندي علاقه فهمت اكثر شيء معنتها شي مع تصلبية من خارج تونس يقولوا لي معناتها انهم مبهورين بالديمقراطيه والحريه اللي موجوده في تونس هما يغزروا كان من خارج ما همش يشوفوا من الداخل هذه نقطة أولى ومهمة. النقطة الثانية هما مازالوا ما وصلوش للربع اللي وصلنا له احنا. وصلنا مراحل كبيرة، هذا متفق عليه. فهمت؟ لا نقاش فيه لا في مستوى الوعي، لا في مستوى العمل، في كل شيء يعني تطورنا، يعني الدول الأخرى اللي تشوف فينا بانبهار. هي عباره على دول يعني لم تصل بعد فهمت الربوع اللي وصلنا له احنا يعني مازالوا بعاد انا مانيش نتكلم على بعض الاشخاص طبعا بعض الاشخاص عندهم درجه من الوعي ومن نتكلم فيك على العامه على اكثريه الشعب فهمت يعني احنا النسبه الواعيه والنسبه اللي نجم المتحضره هي نسبه اكبر من الدول الاخرى واحنا الهدف نتاعنا مش هذا فهمت؟ مش هذا الهدف نتاعنا الهدف نتاعنا اكبر من هذا اللي هما يحلموا به احنا ما عادش نحلموا به احنا اصبح تحصيل حاصل احنا الان نفكروا في حاجة ما اكبر نفكروا باش نلتحقوا بركاب الحضارة وركاب الانسانية يعني انا وقتا نتغشش مثلا بعضهم يجي يقول لي يبعث لي مساج يقول لي كريم شوف الحريه اللي موجوده في تونس وعندكم انتخابات احنا ما عناش واحنا كذا واحنا كذا ونقول له اوكي انا مانيش راضي علاش انا مانيش راضي؟ انا مانيش راضي لان مانيش نحلم باللي تحلم به انتي انت مازلت ما وصلتش للي وصلت له اما نحلم بحاجه ما احسن صحيح اللي تشوفوا فيه محلاه وما بنوا وما عندكمش من الربع نتاعه. اما هل هو كافي لنحن؟ لا مش كافي. باهي. نبدا آه فهمت آه نبدا به نخلي السيجار وهذا قفاه. خليني بردي نطرح آه للاشخاص اللي خارج تونس، فهمت خاطر نعرف اللي تبعوا في اكثرهم خارج تونس واكثرهم ما همش توانسه. فهمت؟ آه نفهمهم الوضع شنو هو بالضبط في تونس باش يكون عندهم فكره. وبالنسبة للتوانس أنتم أكثركم يعني التوانس فما اللي مش أكثركم يعني فما ياسر توانسة يعرفوا الوضع يمكن يفهموني أكثر فهمت به السلام على من اتبع العقل طبعا نبدأ بالجملة بتاعي السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلمة أزول ولن نزول طبعا آه تعرفوني قبل تقريبا أكثر من ستة أشهر إني فقدت الأمل في أي تغيير في تونس، فقدت، ما عادش عندي أمل، يعني عند ما نقول ما عادش عندي أمل، ليس ما عادش عندي أمل أبد الدهر، ما عادش عندي أمل في الوقت الحاضر، يعني يحتاج إلى عشرة إلى عشرين سنة لكي يعود الأمل، يمكن في الجيل الشيء، أما في الوقت الحاضر ما عادش عندي أمل، وطبعا أنا مانيش صغير. فهمت، ما نقعدش نخدم على حاجه ما هي توصل لحتى شيء، اذا فقدت الامل في اي تغيير في تونس خاصه بعد ما هبطت لتونس المره الاخيره تقريبا عام توا تقريبا قريب عام فهمت، وحبيت نكون حزب امازيغي يقوم على هويه الارض، الذي طبعا تم رفضه. ولا داعي الان مش داعي باش نقول لكم التفاصيل يمكن في مناسبه اخرى نقول لكم التفاصيل وشنو الرد نتاعهم فهمت على رفض الحزب وانا قلت في المقابله وقتها في اصوات مغاربيه انا بطل تونس باش نكون حزب مش الهدف نتاعو ناخذ الحزب او نعمل السياسه انا سياسه ما تهمنيش اصلا فهمت ولكن لكي أمتحن أمتحن السيستان اللي موجود الذي أعطى تأشيرة لأحزاب إسلامية منها حزب التحرير منها النهضة وأحزاب قومية عربية ورفض أن يعطي تأشيرة لحزب أمازيغي. أنا قلت كان تم القبول يمكن أن أقول أن بالفعل هناك يعني قبول للأحزاب في تونس مهما كان ولكن الرفض وطريقة الرفض ورفض الحزب لأن عدة أسباب طبعا رفض الحزب لم يكن فقط لأنه أمازيغي طبعا ولكن موجود في الرفض لأن الاسم تيناست ليس اسم يعني يقبل به تكوين أحزاب ولكن طبعا فما في في الرفض اخطاء في تحرير المطلب نستعرف بهذا اذا بدون ان ادخل في التفاصيل اما حصلت لي قناعه ان كل حزب موجود وكل سياسي مهما كان او يقترب من السياسه في تونس على بكره ابيهم يجب أن يكون من العصابة ومن السيستم. أي واحد خارج السيستم، أي واحد ما يدخلش في الألعاب متاعهم، أي واحد ما يقبلش اللعبة متاعهم اللي يلعبوا فيها على الشعب، لا يمكن أن يتقدم لا للرئاسة ولا لأي منصب سياسي، ولا يمكن أن يكون حزب. ولا يمكن ان يعمل في المجال الحزبي هذه قناعه حصلت عليها فهمت اذا كل من يقول لك حزب اسلامي يساري عروبي تقدمي علماني هذه الاحزاب الموجوده الكل هذه تابعه سيستام سيستام واحد متتقين مع بعضهم مقابلت كثير من الشخصيات من الأحزاب السياسية وكل شيء، وقالوا لي بصراحة، قالوا ما معنا يا ياما تلعب معانا ياما راك ما عندك حتى شونس، ما عندك حتى، ما عندك حتى فرصة، لازم تلعب معانا، خاطر إحنا راهو جماعة سقاط أنذار، فهمت؟ نلعبوا على الشعب و عبارة، عبارة على إنه أربعة سراق ولا خمسة سراق ولا عشرة سراق. يقولوا للشعب انتخبوا عندما نقول سارق مش معناتها معنى سارق يعني سارق كذاب اللي تحب عليه انت يعني ناس عصابات يجيو يقولوا للشعب اختاروا شكون تحبوه رئيس العصابه نتاعكم رئيس نتاعكم شكون اما ما فما حتى حزب حتى شخصيه سياسيه في تونس فهمت الا تابع السيستم. هذا لا نقاش فيه اذا فهمت أن الستام كامل فست من الرأس إلى إصبع الرجلين ومنذ ذلك الوقت تخليت عن العمل السياسي وتخليت عن السياسيين لأن حصلت لي قناعة أخرى مهمة إن الشعب جاهل وغير واعي عندما يعني نقول الشعب ليس كل الشعب وإنما طبقة كبيرة من الشعب يعني السواد الأغلب من الشعب مع الأسف فهمتَ جاهل على الجاهل نتيجة السياسات من وقت ما يسمى الاستقلال العسكري إلى اليوم وهذا ما هوش موضوع خليني نكملوا في نفس الاتجاه باش نوضح لكم الفكرة ومن بعد نجموا معناتها ندارتوا شعير إذا شنو هو الحل تقوى أنا شفت؟ الحل الوحيد إن الطبقة المثقفه أو الطبقة المفكرة أو الطبقة الواعية إنها يجب أن تعمل مدة عشرة إلى عشرين سنة في المستقبل على توعية هذا الشعب سوى بالكتب سوى بالمقالات باش الشعب ما يقرأش ما يقرأش الأكتب, لا يقرأ لا مقالات كلمة في الفيسبوك ما يقرأهاش. إذا هناك طرق أخرى الآن كما الفيديوهات القصيرة كما التصاور عشرين ألف حاجة يجب الشعب هذا أن يعرف. راه لا يمكن ديمقراطيه ولا يمكن انتخابات مع شعب جاهل هذه القصه ذكرني بقصه ذكرها اخوان الصفاء حول مجموعه من الحكماء كانوا تايهين في البحر فوقعوا في جزيره وكانت هذه الجزيره مملوءه بالحيوانات فارادوا ان يحكموا الجزيره قالوا احنا باش نحكموا هالجزيره هاديه وباش نسيو فيها العدل جاتهم الحيوانات هاول البهيم هاو الصيد هاو الفيل هاو قالوا له يا أولادي كيفاش تحكموا الجزيره نتاعنا كيفاش تحكموا فيها قالوا لهم احنا فهمت حكماء كمان وعندنا معرفه وعندنا علم كذا احنا باش نحكموا في الجزيره باش الامور تتنظم قالوا له لا قالوا لهم لا اذا في الاخير التجأوا الى ما يسمى الى ملك الجن لكي يتقاضوا عنده الحيوانات اقترحوا قالوا نعملوا انتخابات فهمت جاوا الحيوانات حطوا ممثل لهم الصيد ولا الفيل ولا البقره ولا ما نعرف شكون قالوا الملك الجن يا سيدي نعملوا انتخابات واللي يربح هو اللي يحكم الجزيرة يا أخي الحكماء قالوا كيفاش نعملوا انتخابات شيء طبيعي انتوا بش ينعملوا انتخابات انتوا انتو بكل جزيرة كلها حيوانات طب. يا أخي في الأخر الحاكم تاع الجنة حكموا أنهم يحكموا هالحكماء هادهم لأن لو قامت انتخابات سوف ينجح الحيوانات الدول اللي تشوفوا فيها ديمقراطيات سواء من أمريكا سواء فرنسا سواء إيطاليا سواء غيرها وغيرها, وغيرها وغيرها هل تتصور أن الديمقراطية جاتها مكاكة؟ من بعد ثورات، ومن بعد ديكتاتوريات، ومن بعد ما يسمى بالديكتاتوريات العادلة، فهمت؟ وبعد مرحلة طويلة أنتوما هكاكا مسماة باش توليو حرية وديمقراطية. و80% من الشعب فهمت؟ ما هو فهم شيء من السياسه يا اخي قداش عندها الانتفاضه ثمانيه سنوات وحتى 50 سنه من الاستقلال العسكري عن فرنسا كيفاش باش تعمل؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي وهذا باش نرجع للموضوع، خلينا ننتقلوا لنقطه اخرى. النقطه الثانيه، هذه العصابات فهمت؟ بجملتها من تقدميين ومن اسلاميين ومن يساريين وغيرهم، هو صراع طويل، معنتها هذوما الاحزاب الكل اللي تشوف فيهم توا هذا السيستان هذوما راهم يتصارعوا مش من الآن، فهمت؟ دكتاتورية وطنية، نعم، ديكتاتورية عادلة، ديكتاتورية عادلة، لازم. لازم ديكتاتورية عادلة وطنية ديكتاتورية وطنية خير من الانتخابات جينا واحد نعرفش عليه فين خليني نرجع نرجع على الموضوع هذا خلينا نفهم الفكرة من قبل الاستقلال من وقت الحماية حتى ما تعرفوا اللي تونس كانت تابعة الحماية التركية أي تابعة ما يسمى بالعالم الإسلامي وجاءت فرنسا وجاءوا البيات تونس من أحد خير الدين باشا وقت حب يتقرب لفرنسا وكل شيء لازمكم تفهموا هذا موجه يمكن أن يعرفوه أما متوجه للي خارج تونس خير الدين باشا سن قوانين تقدمية وظهروا علماء في تونس فأنت حتى من داخل جامعة الزيتونة دعوا إلى تحرير المرأة ودعوا الى القطع مع التخلف والانحطاط. ووقعت في الاخير ما تسمى بالحمايه الفرنسيه. ثم كانوا البيات اللي طلبوا من حمايه تونس، حمايه تونس من فرنسا، كانوا مع بقاء تونس تحت فرنسا. فهمت؟ كيما توا مثلا مالطا، أو مثلا سبته ونيليا أو, أو جزر الكناري، فهمت؟ حبوا تبقى. لكن طبعا ظهروا طيارين. طيار قال احنا علاش تونس، علاش فرنسا تبقى في تونس؟ احنا نحبوا الاستقلال العسكري، ولي تحب عليه فرنسا، احنا باش نتبعوا السيستيم متاع فرنسا، واحنا كدولة صغيرة بشوية بشوية حتى اللي قوتنا. ومن بعد نجموا نطالبوا بالاستقلال الفعلي هي فكره ما يسمى بورقيبه واقنع ياسر عباد من جماعه البيات ومن الطبقه المثقفه وكذا وكذا وكون ما يسمى بالاستقلال العسكري عن فرنسا رغم كل سلبياته رغم كل سلبياته فهمت لكن كان مهم لتونس وكما يقال اقل الضررين بينما الطرف الاخر فهمت المد الآخر احنا قلنا زوز أطراف طرف تقدمي بش نسميه تقدمي اللي هو النجم نسميه زدى طرف البرجيبي وطرف يقول لك لا تونس لازمها ترجع للحضيرة الإسلامية وحتى إن سقطت الإمبراطورية العثمانية يجب تونس أن تكون تابع ما يسمى بالعروبة والإسلام وهو الشق اليوصفي ووقع صدام قبل الاستقلال وبعد الاستقلال انتهى بمقتل صلاح يوسف وانتصار بورقيبه في معركته نحو رفع تونس نحو التقدم. وقدركم رغم الاستقلال عندي عليه اعتراضات ورغم السلبيات اللي عملهم بورقيبه ورغم ورغم ورغم ورغم ورغم, ورغم, ورغم, ورغم بورقيبه اختار اقل الضررين، يعرف تونس دوله صغيره، يعرفها ما عندهاش الامكانيات، ما عندهاش ثروات، ما عندهاش حتى الثروات اللي عندها اللي حشتهم بفرنسا مثال ما فهمت ببخس الدراهم مش مشكل ضحى بيسر حاجات، المهم انها خذا ما يسمى بالاستقدام العسكري. اذا هذوما الشقين باش نقسمهم اتباع نجم نقوله أتباع فرنسا أو أتباع الدولة الدول المتحضرة أو المتقدمة فمت وتكون معمتها الدولة نصف مستقلة مقابل تحصيل على نوع من التحضر والإزدهار وتعرف أنتم مش عمل بورجيو معمتها في مسألة التعليم وغيرها وغيرها وغير عمل حاجة باهية وعمل حاجة خائبة وهذا شيء طبيعي لأن الإنسان الذي لا يخطأ هو الانسان الذي لا يعمل الانسان الذي لا يسقط هو الانسان الذي لا يمشي بالنسبه لي بورقيب يبقى قائد تاريخي لتونس اما الشق الثاني هو الارتباط بالعالم الاسلامي العربي ويحصل ما يسمى رنا كم الدول الاخرى تولي الدول الاخرى إذا هذا الصراع ظهر بقوة بعد الاستقلال العسكري بين الشق البركيني كما قلت لكم الشق اليوسفي الذي انتهى بانتصار بركيبي وحصلت تونس على تطور لا بأس به في التعليم والثقافة حتى ظهرت ما يسمى بالحركة الإسلامية والحركة العروبية اللي هي نسميهم نفس الشيء أما الحركة الإسلامية وقتها ظهرت بقوة التي فهمت هي في الحقيقة امتداد طبيعي لحركة اليوسفية التي عملت منذ خمسين سنة او اكثر من 50 سنة على وضع العصا في عجلة التقدم حتى تعيد تونس الى بيت الطاعة ما يسمى بالعالم العربي الاسلامي المتخلف وجاء بن علي واراد ان يمسك العصا في النص باهي هذيك الكل عند التفاصيل مش لازم ندخلوا فيها ويمكن معناتها تطلعوا عليها في الكتاب نتاعي اللي باش يخرج بعد جمعتين في تونس يمسك العصا في الوسط ولكن بعد 23 سنه من الحكم وقعت ما يسمى بالانتفاضه وعاد المد المتخلف بقوه واصبح يعمل على السيطره سي على الدوله ولكن طبعا لا يستطيع لان بورقيبه رغم كل شيء بنى قاعده صحيحة. إذا فهمت ماذا يفعل هذا المد الإسلامي؟ أول حاجة لازم مراحل. لم يطمع في الرئاسة. لونج هو حط حط ترتور المرزوقي. فهمت؟ منصف المرزوقي حطه كترتور. أنا قلت وقتها. فهمت؟ في الانتخابات هذه. باش ينجح الاسلاميين، خاطر هما ما عملوش في الانتخابات تاع 2011 2012 باش يوصلوا للحكم ويسيطروا على تونس كامله، وما عملوش على 2014 هذاك علاش هما بدلوا الدستور، وجعلوا إنه الرئاسة سا في بالكم هذا نظام نص رئاسي ونص ونص برلماني، هو نظام فاشل، لأن لكي يقع تغيير وتبديل يجب أن تكون يكون الرئيس من نفس الكتلة البرلمانية لو الرئيس لم يكن من نفس الكتلة البرلمانية يتكلم يتكلم الصبح للليل البرلمان ما يفق على شيء في موقع الباشيقاية قد قداش من قانون ما نجب شيء عادي علاش على خاطر الرئيس ليس له قوة في البرلمان فهمت؟ إذا إذن أنا قلت في 2019 سوف يعني يميزو على الرئاسه، وبالفعل مازو عبد الفتاح مورو طبعا فهمت، وجبالي باهي جبالي حكيتو فارغه هو انفصال وقع فهمت، لكن ما حبوش يغامروا، ما حبوش يغامروا، مع كانت معنتها باش يربحوا بعد. اللي وقع في تونس والارهاب وكذا وكذا وكذا، لازمهم يجيبوا طرطور اخر، شكون يجيبوا؟ شكون يجيبوا؟ يجيبوا قيس سعيد. فهمت؟ باه خلينا نكملوا القصه. نعود الذي يحدث في تونس اليوم والانتخابات الرئاسيه، للعلم النقطه الاولى، ان الرئيس في تونس بعد تغيير الدستور ليس له اي قيمه في اي تغيير. إن لم يكن له كتلة برلمانية تؤيدة أي عبارة على الرئيس كيف ده ما عندوش كتلة عبارة على صورة أو حبر على الورق أي مهما كان الرئيس ليس مهم المهم هي الانتخابات التشريعيه هذه النقطة التي تفهمها خاصة اللي ما يعرفوش السياسة في تونس واللي النظام في تونس ما نظام رئاسي هو نصف رئاسي ونصف برلماني طبعا. النقطة الثانية نحن نعلم أن تونس دولة صغيرة كما قلنا وهناك صراع بين التقدميين اللي يمثلهم الشقة البرتيبي والرجعيين الذي يمثلهم الإسلاميين والعروبي المشكل الذي وقع بعد انتفاضة 2011 إن الرجعيين عندهم حزب قوي ليس كلهم في نفس الحزب ولكن فما ياسر احزاب فهمت رجعيه كثير من الاحزاب الرجعيه كثير من الشخصيات السياسيه المستقله الرجعيه كثير ولكن رغم كل هذاك فما حزب النهضه الذي هو حزب ايديولوجي حزب متناسق حزب معناتها يخدموا فيه اشخاص فهمت بالالاف وعندهم مصالح اقتصادية وسياسية وغيرها وغيرها وغيرها يعني عبارة على ماكينه أو سيستام داخل الدولة ومنظمة وهؤلاء فهمت؟ رغم أن رجعين في تونس ليس فقط حزب النهضة هناك كثير من الأحزاب والشخصيات كما قلت لكم الرجعية وهذوما منتشرين منتشرين في المناطق المهمشة. الغلطة اللي عملها بورقيبة إن همش المناطق الداخلية والجنوب. يعني ركز على تونس العاصمة والساحل. وإحنا نعرف لو فهمتَ تم فهمتَ يعني عندما معنت الانتخابات ديما الأكثرية هي اللي تربح. مدام إن الأكثرية اللي هي المناطق الداخلية والجنوب مهمشة. ولأن هذه ما الأكثرية تشارك في الانتخابات إذا ماذا يقع؟ يقع أن الفكر الرجعي هو الذي يطفو وهذا وقع في 2011 فهمت؟ وهذا موقعته خلينا نرجع لنفس الفكرة نرجع لنفس الفكرة إذا المناطق المهمشة بعيدة عن الساحل والعاصمة هم يمثلون قوة عددية لا بأس بها بينما التقدميين بعد الانتفاضة فهمت شت المليون حزب يزيشهم أقلان ويزيش تشدتوا المليون حزب وليس لهم أي حزب قوي هذه نقطة إذا الرجعيين عندهم حزب قوي النبع واللي باتصال بكل الأحزاب الرجعية الأخرى والتقدميين ما عندهم حتى حزب قوي، حتى حزب النداء اللي عملوه تكسر. النقطة الثالثة، الشق التقدمي لم يعد متكون من برقيبين فقط. ديجا هما بيدهم قسمين جماعة يميلوا لبن علي، يميلوا البرجيبة فهمت؟ وفوق هذاك الكل، فهمت؟ تخل على الخط ما يسمى رجال المال والأعمال والفكرة. تعالعولمة أو ما يسمى الشق الذي يطالب أن تكون تونس مثل اليابان أو مثل كوريا الجنوبية واللي هو الخط متجه نحو أمريكا فهمت وهو اللي مثله نبيل القرن بينما الشق البرقيبي في الوقت الحاضر الوحيد اللي مثله فهمت لا عبير موزي لا بطيخ أبقوا حكيتهم فارغ مع أنت نكلم فيك مع أنت اللي مثله بالفعل هو عبد الكريم السبيتي وهذا شنو عمل قائد سبسي قبل ما يموت فهمت؟ على خاطر هي ماهيش لعبه فما وصايا فما خيوط فما اشياء تخدم ماهيش لعبه فهمت؟ ما واحد هكا يطلع من مستحيل ما فماش هذه فكره مستقل وما مستقل ما فماش فهمت؟ خلينا نرجع اذا عندك الشق اللي مثله الرأس مالية وكذا وكذا هذو نتاع نبيل قرر والشق البردي بمثل عطل الكريم السبيدي والشق النهضوي ومثل عبد مور إذن أنا كنت أتصور أن في الانتخابات الرئاسية رغم قلت لكم اني منصب الرئاسة ماهوش مهم لكن في الانتخابات الرئاسية سوف يقع صراع بين ثلاث أشخاص من بين الشق الإسلامي وكل ما ممثلهم الرجعين والشق البرجبي أو الفرنسي اللي متمثل بعبد الكريم الزبيدي وكل ما يمثلهم من تقدميين وكذا وغيرهم، وشق نبيل القروي الذي يمثل رجال الأعمال والأموال وفتح السوق وبيع تونس وما حتى مشكل راهو كان الشعب التونسي يحب يبيع تونس يبيعها يحب يولي كيما فهمت دول أخرى هو حر أنا مانيش باش ندخل أنا نحكي لكم على الفكرة فهمت؟ ولكن قلت في الأخير زوز من هذم وأكيد قلت يا أما عبد الفتاح مورو وعبد الكريم السبيدي يا أما عبد الفتاح مورو والقروي وقتها شفت تم توقيف القروي وليس صدفة رأه توقيف القروي فهمت؟ يعني هذاك الشق مساعدش جماعة البرجيين فهمت؟ والشاهد واللي وقفوا القروي هم من جماعه البورقيبيين ما يكون عندهم منافس اخر يحبوا تونس ديما تبقى يا اما من بين الرجعيه يا اما من بين فهمت البورقيبيين فمش حل اذا انا توقعت ان باش تكون المعركه بين عبد الكريم الزبيدي وعبد الفتاح رغم اللي عبد الكريم الزبيدي يعني معنتها آه بالنسبه ليا اهون القروي، القروي مصيبة مصيبة القروي عرفت شنو تونس شنو تولي؟ يعني سي انتهت تونس فهمت؟ يعني أنا شخصيا في الداخل نتاعي ونرجع لكم للمسألة هذه أنا عام وحداش انتخبت القطر شاركت في الانتخابات وكل شيء والقطب هو معند الوسط وعتكال الكيلاني وجماعة وابراهيم وغيرهم وغيرهم وغيرهم لكن القطب تم تكسيره من طرف شكون من طرف البرجبيين ومن طرف الإسلاميين وهو خط موازي بين اليسار واليمين متوسط يعني اشخاص معناتها مثقفين مفكرين كذا وكذا ويعرفوا الخطر الاسلامي كل شيء تصير عام 2014 قررت اني لا اشارك في الانتخابات ولم اشارك في الانتخابات ولكن وقت شفت النداء رجع لي الامل وأيدت النداء قلت أي النداء على الاقل معناته نحطوا نوخروا شوية الخطر الإسلامي، أنا كنت متصور معنتها اللي قائد سبسي باش يعمل حاجات فهمت يكسر بها النهضة، لكن لم يفعل شيء، طبعاً وأنا نفهموا خاطر مش ساهل، نعرف النهضة ونعرف الإسلام السياسي والخطر نتاعو والتلاعب نتاعو، فهمت؟ إذاً كنت متوقع عبد الفتاح مورو عبد الكريم الزبيدي، علاش خطر الآخر في الحبس ديجا؟ فهمت؟ ومستحيل الشعب التونسي أو يقبل فهمت؟ أو البرقيبيين العصابة فهمت؟ هم كلهم عصابة طبعاً مع بعضهم يقبلوا، لكن تبقى إحتمال إحتمال أن نبيل القروي يوصل للحكم. الآن نشوف النتائج أنا ما حبيش نتكلم حتى نشوف النتائج الرسمية هي من بين فهمت؟ عبد الكريم السبيدي من بين القروي ومن بين فهمت اصبر من بين القروي ومن بين قيس سعيد هذه هي المفاجاه اللي ما كنتش نتوقعها ما كنتش نتصور اللي النهضه باش تجيب لنا ترتوريخ علاش على خاطر عرفت اللي لي او الفرص لكي يوصل عبد الفتاح هي شنو تحب؟ هي تحب تكون عندها وزن في البرلمان ووزن في الرئاسه وقتها تسيطر على البلاد. لكن كي ما تقدرش تجيب الرئيس على الاقل تجيب رئيس ترطور فهمت؟ انا نقول لا ادري هل الشعب التونس تونسي الى هذه الدرجه قبله فهمت؟ وانا نفهم الدول الأخرى المتكلمة بالعربية من مصر وكل شيء فانت يصفقوا لتونس ويفتخروا تونس وكذا وكذا وكذا, وكذا فهمت؟ لأنهم لا يعرفون التمثيلية ولا يعرفون الوضع في تونس ولا يعرفون أهدافنا ولا يعرفون تطلعاتنا ولا يعرفون ماذا نريد أن تصبح تونس هذا هو الفرق ولم معناتها واللي وصلنا له احنا مش هما اللي يوصلون كما قلت لكم. فهمت؟ آه فتونس رغم كل الانجازات التي حققتها حققتها يجب ان يعلم الجميع ان التقدم والرقي والحضاره والوعي الذي عرفته تونس محصور في طبقه معينه يا اما موجوده في الخارج يا اما ليس لها اي منصب يا أما موجودة في المناطق الساحلية والعاصمة أما خارج هذه المناطق الجنوب المناطق الداخلية مع الأسف فهمت ليس هناك إلا آه الأشخاص الذي ليس لهم أي درجة من الوعي نعود إلى موضوعنا نحن نعلم أن الخط البورقيبي رغم كل سلبياته يبقى هو الأحسن لتونس كمرحلة على الأقل ولكن هذا الخط تشتت، وكما قلت، والسبب نتاع التشتت نتاعو هو ولد قائد السبسي حافظ، هو اللي كسر النداء من اجل مصلحته الشخصيه، وهذا لا ينساه التاريخ، لأن لو لم يكسر النداء، فهمت؟ لأن لو لم يكسر نداء فهمت لان لو لم يكسر النداء لاستطاع ان يواجه النهضه الخطر الحقيقي. اذا هذا بصفه عامه الفكره اذا ما يسمى آه هذا المعتوه قيس سعيد فهمت هذا المعتوه ما عباره على ماريونيت طبعا لو النهضه ربحت الاغلبيه في الانتخابات التشريعيه فهمت هو صحيح عنده أفكاره هو شنو قيسري هو قيسري قيصري هو قذافي صغير هو الجماهيرية الثانية فهمت هيا نقدوا ليجان من الأحياء ونشوفوا الشباب شنو يحبوا أول حاجة يتكلم بلغة ما الشعب يتكلمني بالعربية الفصحى عبارة على واحد متقدم للانتخابات في فرنسا يتكلم باللاتينية أش فهمه من ربه إنسان تكنوقراطي إنسان أستاذ قانون فهمت ولكن فما تكنوقراط من تكنوقراط فهمت أما هو تكنوقراطي تكنوقراطي يعني ما يفهم شيء في السياسة لكن في نفس الوقت يفهم في السياسة ما تقولوش مستقل وما تقولوش مدعوم مدعوم مدعوم إنساؤها هذه فكرة مش مدعوم مش يوصل 19% هكاكا صحيح نصف النسبة متاع المنتخبين لم يشاركوا في الانتخابات فهمت؟ الصراع واضح في تونس. من بين فرنسا ومن بين امريكا فهمت؟ ومن بين التخلف متاع الدول العربية الاسلامية، اللي هي النهضة وما تبعها ومنها قيس سعيد. إذا خم... لو لو انتصر قيس سعيد، أنا ننصحكم اسمعني، أنا أنا ما عادش يهمني في, في تونس أصلا. أنا ننصحكم فهمت؟ ننصحكم يا سيدي ينتخبوهم ربهم الاسلاميين. هاي ينتخبوا قيس سعيد واعملوا كتلة برلمانية نهضوية قوية. فهمت؟ وخلي الدولة تولي اسلامية ونحيوا الحريات والمكاسب وكل شيء اللي عملهم بورقيبة واللي عملوهم من بعدهم من بعدهم من بعدهم وذوقوا وشموا ريحة شنو هو الاسلام؟ بتحبوا دولة اسلامية؟ أنا شخصياً فهمت؟ اعتبر فهمت نعتبر انتخاب الإسلاميين خليهم يوصلوا للسلطة. خليهم يوصلوا للسلطة. ونتحول للمعارضة. فهمت؟ لأن لا يمكن إسقاطهم بهذه الطريقة. خليهم يوصلوا للسلطة، خلي تو تو تو تو تولي تونس دولة داعشية يا رب. وخلي تدخل لهم المتحدة وتدخل الدنيا الكل، خلي، تي ما تو ثمانية سنين شر ثمانية سنين شر الشعب جهلوه بالمدارس القرآنية نتاعهم. وبالنسبة للمتنورين اخرجوا، اخرجوا من رب البلاد، حتى كي تولي إسلامية تنجموا حتى تاخذوا اللوجو، اي فهمت؟ إذا الشعب التونسي المشكل عنده خيارين، وهذيا الخيارات أنا مانيش نتكلم روح على العمالة وعلى المؤامرة خاطر أوروبا أو الغرب أو أمريكا ما عادش تتآمر على دولنا، ما عادش تتآمر، نعم no. إحنا نتآمروا على أرواحنا. فاتتنا بآلاف الكيلومترات، ما عادش تغزرنا أصلاً. خلينا إحنا ناكلوا بعضنا. فهمت؟ ونعملوا لهم ديمقراطية، آه. عندهم خيارين، يا إما الخيارين الموجودين شوف، يا إما تكون تابع لنا وتابع اقتصادنا وتعطينا المصالح نتاعنا يا اما هاوك الاسلام وهوك التخلف وهوك توا باش هذا لنا قيس سعيد باش يكون لنا الجماهيريه الجماهيريه العربيه التونسيه انسان مخضرم فهمت انسان فهمت محافظ لاقصى درجه ضد الحريات فهمت انتخبوه هو رئيس وجيبونا وانتخبوا كتله قويه للاسلاميين في البرلمان وخلي الانتخابات الجايه يطلع لنا عبد الفتاح مرور رئيس اوكي هذه الكلمه اللي حبيت اقولها انا آه فسخت يدي فهمت آه الشيء الوحيد اللي نجموا عملوه المثقفين والواعين هو توعيه هذا الشعب فهمت هاك آه هو يعني لأنه تو جيل كامل من المدارس القرانيه قاعد يطلع جيل كامل يا ودي انت شوف هاني نشوف انا في فيسبوك تكتب معاه بالفرنسي ما يفهم تكتب معاه بالعربي ما يفهم تكتب معاه بالدارجه ما يفهم فهمت يعرف كان صبع وضحكه أكهو فهمت هذا هو ال... ولا يحط لك كوبي كولي اي قراني المهم آه كملت آه وجهه نظري فهمت وكان عندكم بعض الاسئله مرحبا بكم ما نحبش نزيد نطول اكثر ديجا 45 دقيقه نبيل القروي ظاهر نبيل القروي علاش حطوه في الحمص فهمت باش مينازفش باش مينتسش عبد الكريم الزبيدي فهمت نبيل القروي الظاهر. شيء طبيعي، شيء طبيعي جمال بن كيلاني رئيس حملته، هو فكر الجماهيرية، يا أخي الجماهيرية شنو الجماهيرية هي فكر شيوعي. ما هوش حتى يساري، فكر شيوعي مخنس خامش فهمت؟ فكر خامج أصلا يا ولدي بدون ثورة حقيقية وإعادة الهوية الحقيقية للشعوب الشمال الإفريقية لا يمكن أن تقوم لكم قائمة شعب بلا هوية شعب بلا تاريخ شعب بلا هوية شعب بلا وجود شعب بلا هوية لا تحترمه أي شعب آخر لا يحترمه يا ولدي معناش طبقة مثقفة ما عنا طقفة. عنا طبقة، يا. عنا طبقة متعلمة، المثقفين ما همش, همش ما يعطيهمش الكلمة. هانا أعرف ياسر المثقفين ما عندهمش الكلمة، جيبوا لنا شكون في التلفزة جيبوا فهمت؟ لا لا لا لا عبد الرحمن، اسمع اسمع، خليهم يوصلوا، أنا سوي توا بور لاريفي دي اسلامستو بوفوار. سوي بور. خليه يوصلوا. وخرجوا لهم البلاد. فهمت؟ لازم ثورة، ثورة، ثورة حقيقية، أو قبل الثورة لازم توعية. أنا الحل الوحيد هو توعية الطبقة الواعية أو المثقفة عندها الوسائل الإعلامية الآن والإنترنت، لازم توعي الشعب. فهمت؟ طبعا تحت الافلاس تونس تحت الافلاس شي طبيعي ويتعاركوا عليها هاي فرنسا هاي امريكا شكون يشريها خاطر هي مدخل لكل افريقيا اللي يملك تونس يملك كل افريقيا وثروات افريقيا با قم تنو دي لفك الافكاسيتي دي بورغي بيزم بور فار فار فاس او اسلاميست كي هو المستقبل ايجيتين هما ما ناس نimporte quoi فهمت سي با نimporte quoi سي دي جون يقول لك احنا عندنا شعب متخلف عندنا دوله صغيره عندنا ما عندناش ثروات اقتصاديه خلينا بشويه بشويه فهمت نتطور ونوليو ضمن فهمت آه بورقيبه مات آه معناتها بورقيبه معناتها تنحى من الحكم وما كملش الخطه نتاعو خاطر بورقيبه كانت عنده منهجيه نتاعو تتقسم الى ثلاث مراحل فهمت في الكتاب نتاعي المرحله الاولى هي التعليم المرحله الثانيه هي الاقتصاد المرحله الثالثه هي الحريات هو ما خلاوهش يكمل البرنامج بتاعه. هما جاوه في 1984 هو في قمه التعليم وعملوا ثوره الخبز. فهمت؟ وشكون شارك فيها ثوره الخبز؟ الكلاب هذو مجموعه معه الاسلام السياسي يجب ثوره شعبيه عليه. ثورة نهائية تمعيه من الوجود. فهمت؟ فماش هذه، وهذا لا يمكن الا بالتوعية، بالتوعية خدمة، كتب، فيديوهات، مجلات، كذا، كذا، اعملوا اللي تنجم. آه برنامجها فيما يخص الحكم المحلي، برنامج عجبني يا كريم، يا ولدي أنت تعرفوا البرنامج. امشي اقرا الجماهيريه امشي اقرا الكتاب الاخضر بتاع القذافي، كلام فارغ شيوعيه فكره شيوعيه الشعب يحكم نفسه، فكره خياليه اثيوبيه مثاليه مش هكاكة فما طبقيه في الوجود، ما تنجمش تقول الأرنب كيصيد مثاليه. العباد اللي ينتخبوه ويقولوا باي ماهوش مش فاهمين في السياسه ما عادش ما عادش يقراوا المهم ما نطول نطور عليكم ياسر شكرا على الحضور آآ ميرسي بيان وطبعا في ببليك كان تحبو توزعوه الفيديو طبعا اوكي آه. ازول ولا نزول بسلامه